اسمك ايه؟ <تصفيق> اسمي ايه حنش ولد انا بنت أكثر من إنك في قدراتي النظرية يعني أنا شايفك ولد لا أنا قصدي ده ولد <تصفيق> <في> ايه شعرك ده؟ اه أنت قصدي تقنعيني كمان إن عندك شعر طويل؟ آه <تصفيق> شعرك قصيرة. لا خلاص <تصفيق> ماشي ما علينا اسمك ايه؟ <تصفيق> <أنا> بنت ولد <مشورد. تصفيق> ماشي أنا مغلطش ما غلطتش فيك؟ لا غلط لا ما غلطتش لا قلت ولد قلت اسمك إيه؟ خلاص ماشي أنا اسمي إيه؟ اسمك إيه؟ اسمي رنا رنا أنت عندك كم سنة؟ يا رنا <تصفيق> عندي خمس سنين وبتحب تلعب إيه؟ بتحب تلعب إيه انا نبيل خلاص ماشي هسألك أنا أسئلة وتجاوبي عليها ماشي؟ آه رنا ايه رايك في الحروب الصليبيه يا رنا؟ الحروب الصليبيه؟ يعني ايه بقى؟ الحروب الصليبيه اللي سمعنا كلنا سمعنا عنها زمان في الحواديت اوديت؟ آه رنا بتحبي الكفاح؟ كفاح؟ اه كفاح كفاح زي التفاح كده اه <تصفيق> يعني بتحبي الكفاح اكثر ولا التفاح اكثر؟ <تصفيق> ما هو الكفاح مش بيبقى ايه؟ تفاح امال الكفاح بيبقى ايه؟ الكفاح مش بيبقى تفاح، التفاح اسمه لوحده ايوه الكفاح بقى <تصفيق> الكفاح ده <دا> اخو الكفاح ربنا سباح اسمه فتاس اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ طيب ماشي يعني ما كمان الكفاح <تصفيق> ما عرفتهوش كفاح طيب مفيش يعني؟ لا <تصفيق> طب ايه رايك في المأسورات الشعبيه؟ كان <تصفيق> حاجات غريبه <تصفيق> انا بقول حاجات غريبة؟ <تصفيق> البنات يفهموها ماشي هقول لك حاجه بناتي يعني اه طبعا طيب ايه رايك في الروتين؟ روتين يا <تصفيق> يا بيضا قول لي الحاجات اللي بنعرفها طب انت تعرفي ايه؟ اعرف اي حاجه ثانيه مش حاجة الغريبه دي بقى حاجات عاديه طيب عايز اجيب لك حاجه سهله سهله ايه رايك؟ اه ايوه دي سهله، ايه رايك في, ال... في في القواعد التنظيميه؟ قواعد التنظيميه مش عارفة القاعدة التنظيمية يعني؟ لا مش عارفة، عارفة عز حاجات من الفاكهة، حاجات من كده لكن كل دي مش عارفاها. فكر. إيه رأيك في انعدام الوزن؟ انعدام الوزن؟, يعني اه. اه. الوزن؟ يعني ايه؟ ااا انعدام الوزن، يعني أنتِ عندك كام كيلو؟ كيلو كام كيلو؟ وزنك كام كيلو؟ أنا عندي يعني أنتِ لما لما لما اشتروكي كنتِ كام كيلو؟ خلفوكي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ملي. إيه في الاسعار؟ ارتفاع الاسعار؟ امم <سؤال> يعني ايه بقى المسألة دي يعني؟ المسألة دي اللي جات لكم في الحساب وعرفتي تحليها بتاعت ارتفاع الاسعار. كان موقفها ايه بالظبط؟ كان موقفها ايه منك؟ يعني كنا بناخد ايه؟ اه اه مع مدام ميسى ولا مع مدام نفيسة ولا مع مدام قدرية؟ مع مدام زينة. زينة. ما عندهاش البنت ده يعني أنا بقول حاجات تضحك دلوقتي، انتي عمالة كل ما أقول حاجة أنتِ بتضحكي عليه <تضحك> أه <أوي> أنا بضحك أوي وأنتِ مش عارف حاجة خالص. لا عارفة. لا مش عارفة. لا عارفة المدرسة بس. <تضحك> هو ده اللي أنتِ عارفة آه. <تضحك> ماشي، نتكلم شوية يا ستي عن إيه؟ عن, عن لا. المدرسة. لا المدرسة. مش عارفة حاجة تضخم المدرسة بس. <تضحك> لا أنتِ شكلك كده تعرفت الكلمة عن التضخم المالي. ليه؟ طيب. دي سهلة أوي. التضخم المالي مش سهلة لا سهلة يا راجل يعني ليه يعني؟ يعني كلميني عن التضخم المالي <تصفيق> يعني ايه يعني؟ مش المكواجي لما بيجي ياكل هدوم كده بيبص لك اه ما كده ما تقولي كده أيه ما تضربوش الحاجات دي انا واد يلا اهو اديني فسرتها لك اه المكواجي لما بيجي ياخد حاجات من عندنا اه بياخد بنطلونات بنطلون او قميص او ذاكر <تصفيق> او جلابيه فبعد <تصفيق> <تصفيق> دي اللي بياخدوهم جميل ما تمام جميل ده التضخم المالي صح اه بيخويهم بيحط عليهم ميه بعدين يديهم مم. مم. ليكون جاهز مم. يكون يديهم للراجل لل... بتاعه ليه ما عندكوش راس مال انتو لا إحنا برضه بنغسل الطماطم عشان ما يجيناش ما يجيناش أمراض. أه غير إنكم بتغسلوا الطماطم والخيار والحاجات دي، رأس المال راح فين؟ رأس المال رأس المال ايه هو. رأس المال اللي هو. ما أنا قلت لك عليه. لا أنتِ ما جبتيش سيرته خالص. رأس المال؟ م? لا رأس المال ما بنفعش. رأس المال اللي هو آآ آآ قريب رأس الرجاء الصالح. قريب الرأس الشرقي. قريب يعني ده ليه قرايب كتير قوي لا أول حاجة تانية طب في الشهر العقاري بقى؟ يعني إيه شهر العقاري بقى؟ الشهر شهور السنة يعني مش مش تعرفي ديسمبر ونوفمبر وأكتوبر وكده؟ تعرفيهم؟ لا ما اعرفهمش إحنا في شهر إيه دلوقتي؟ ما فيش في الشهر العقاري؟ عقار عقاري إيه؟ أفكر شوية بعدين إيه. وبعدين يا رنا لازم يعني لازم تتكلم لازم تقول أي حاجة أنت كده مش عارف أي حاجة خالص وبعدين هتاخد سكتة أنا معلش أنا آسف أنا كل شوية أنسى إنك بنت أهو مرسولي ده شايفه منين؟ أنا راجل لا عشان أشوفه بقى وأفضل دايماً فاكر هاتي قدامك كده عشان لا تديني <تصفيق> <تصفيق> ظهرك؟ وأديكي أديك وشي أيوه ما أنت مديني وشك أهو اه بس مش عارف ايه احسن تعرف ان انا مش راجل انا بجد يبقى وريني شعرك بقى على طول باستمرار كده خلي أبقى. شعرك ده هاتي قدام بقى اه اوكي لا وديني وشك طب ازاي بقى؟ اتصرفي معرفش طب ما هو كده حلو؟ ايوه كده شوفي بقى كده انا عمري ما انسى انك ولد ابدا ابقى دايما فاكر انك ولد ما يروحش من دماغي انك <تصفيق> أنا آسف أوه. أيوه أيوه قولي لي بقى يا رنا عايزك تتكلميني عن عن عن, عن المستقبل مستقبل مستقبلي مستقبلك مستقبلي؟ يعني بعمل, بعمل في حياتي؟ يعني بعمل إيه في حياتي يعني بيفكرني قلبي أعمل إيه؟ اللي مفكرين حاجة ليه؟ اللي مقلل بيدق وخلاص ايه اللي بيدق ده؟ قلبي قلبك بيدق؟ اه بيدق ليه؟ ليه؟ لا وكل لا. ما كلهم الناس بيدقوا كل الناس قلبهم بيدق؟ اه انا قلبي ما بيدقش حدود كده ايه السؤال اللي جاي بقى بيتكلم عن الطموحات طموحاتك اه ايه؟ طموحات طموحات كانسانة في المجتمع ايه حاجه بقى مش معقوله يا عبير مش ولا كلمه عرفاها يا عبير مش عبير عارفه لا ما هو يعني انت تقولي لي بنت قلت لك ماشي ورحت معديها لك آه ايوه بتحبي الحظ اه بحب وانتي حظك حلو ولا وحش حلو حظك حلو اه أنا متشكر أوي أوي أوي عبير وأشوفك عبير إزاي باذن رنا بس أنا آسف يا رنا أشوفك إن شاء الله المرة الجاية يوم ب... إزاي باذن الولد طب عايزة تقولي حاجة؟ آه عايزة تقولي إيه؟ أقول لكم بكرة إن شاء الله اللي حاجه هنا بتصور معاكم بكرة إن شاء الله باي باي بسلم عليكم